Ja lämpimästi tervetuloa kaikki tähän vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeen käynnistystilaisuuteen. Ja mä edustan täällä STM, eli hankkeen rahoittajaa ja totta kai tervetuloa myös ihan omasta puolestani. On hienoa, että ollaan. Ollaan vihdoin tässä käynnistysvaiheessa. Paljon on työtä takana, etenkin täällä THL, mutta myös teillä siellä alueellisissa hankkeissa on tehty suunnitelmia ja, ja nyt sitten päässään vauhtiin, vauhtiin saadaan vauhtia lisää tähän hankkeeseen. Mä toimin STM muun muassa vammaispalvelujen asiantuntijana. Yhteiset ja toimintakyky osastolla ja sen yksikössä. Kaikkiaan yhdeksän kuntien ja kuntayhtymien hankeehdotusta hanke, hanke sai viikko sitten ennakkotiedon siitä, että STM on esittämässä niille valtionavustusta. Ja nyt mulla on sitten vihdoin ilo kertoa, että ministeri Kiuru on ehtinyt allekirjoittamaan lopulliset avustuspäätökset ja nämä päätökset on aivan ennakkotietojen mukaiset. Eli yhdeksän hanketta tulee alueilta osallistumaan tähän HB-hankkeeseen. Ja mä luettelen nyt nämä hankkeet. Eksote. Espoo, jolla on kumppanina sitten alueelta Lohja, Karviainen kuntayhtymä, Kirkkonummi Kauniainen. Sitten on Essote, kumppanina Vaaliala. Eteva kuntayhtymä, Keski-Uudenmaan sote, Tampere ja sieltä Pirkanmaan aluetta, Vaasa-Laihian sote-kuntayhtymä, Vantaa ja Versoliikelaitoksen päijät hyvinvointikuntayhtymä. Ja kaiken kaikkiaan nämä hankkeet ovat saaneet saanut 2,9 miljoonaa euroa valtionavustusta HBn kehittämiseen eli kohtalaisen merkittävä panostus uuden palvelujen järjestämistä vaan kehittämiseen. Ja hankkeet saa lähipäivinä vihdoin myös ne kirjalliset avustuspäätökset ja ne toimitetaan hanketta hallinnoiville kunnille ja kuntayhtymille sekä sitten hankehakemuksessa mainitulle hankkeen yhteyshenkilöille. Ja totta kai myös sitten Aveille ja tänne THLn päähän. Ja ne tulee sekä perinteisellä postilla ihan saantitodistuksella sinne hankehallinnoijalle ja sen lisäksi sähköpostitse. Tieto edellä mainituille kaikille tahoille myöskin. Korona on tänä keväänä ja kesänä ja syksynä tuonut lisähaasteita meille itse kullekin myös erityisesti kuntakentälle, joten suuri kiitos siitä, että teillä on riittänyt aikaa ja intoa laatia hankehakemuksia näiden kiireiden keskellä. Ja kiitos myös kuntien ja kuntayhtymien lisäksi järjestöille ja yhdistyksille, jotka ovat sitten kuntakentän kumppaneina näissä rahoitettavissa hankkeissa. Näissä aikaisemmissa tilaisuuksissa STM on yleensä edustanut puheenvuoroissa lakimies Kirsi-Maria Malmlund Laakso. Hän, hän jäi kesällä perhevapaalle, joten nyt sitten jatkossa ää, minä olen ollut sitten kesän jälkeen päävastuussa tämän HB-hankkeen osalta STM päässä. Ja nyt minulla on ilo kertoa, että eilen meillä aloitti STM Kirsi-Marian sijainen ja mikä hienoa hän on iloksemme Lakimies Sirkka Sivula, joka on ollut täällä THL aktiivisesti valmistelemassa hb hanketta ja siirtyy nyt sitten STM puolelle, puolelle jatkamaan tätä työtä. Eli jatkossa Sirkka Sivula ja minä olemme sitten STM-päässä. Yhteyshenkilöt ainakin niin kauan kuin Kirsi-Maria sitten palaa taas perhevapaalta. Ja on tosi hienoa, että me saadaan tämän HP lainsäädännön valmisteluun vahva kunta- ja asiakasnäkökulma ihan valmistelun alusta asti. Me on myös korostettu sitä THLn kanssa, että samalla kun tässä hankkeessa kehitetään henkilökohtaisen budjetoinnin Suomen mallia, niin me voidaan kehittää myös vammaispalveluihin liittyviä toimintakäytäntöjä, vammaissosiaalityötä ja palvelujen sisältöä jo ennen mahdollisia lainsäädännön muutoksia ja uudistuksia. Alueellisella hankkeella ja valtakunnallisella hankkeella alkaa nyt tiivis runsaan vuoden työ. Tähän työhön THL antaa vahvan ja asiantuntevan tuen hankkeille. Hankkeella on myös THLn asettama ohjausryhmä. Suuret kiitokset THLn hanketiimille tähänastisesta työstä. Ja lopuksi ei muuta kuin onnea ja menestystä meille kaikille hankkeessa mukana oleville ja antoisaa HB-hankkeen käynnistyspäivää kaikille. Kiitos.